مرحبا في محل اللي مزابينا يقلطون بكرامه من تحياها محفل اللي ويجيب بيمينه من بفارات بسلومه ومهداها من ضفرات بس الوحدة استقبالها أهم سرّ لكل جدّة في علم الصنّاعات الجديدة شلات شلات أسرار تقاعد تكريم ترقية نقل.